صبيع عمري صبيع عمري إلا ما شلت في عين وقلبي وضو والروح اللي دويت بداني وقت مكان مجروح اللي أمنت على صراري وعلى حكاياتي خاني الوعد حاول يخطف حلم حياتي اللي أمنت على اسراري وعلى حكاياتي خاني الوعد حاول يخطف حب حياتي <تصفيق> خاين خلي غدر وغدره في قلبي يتقل خاين خلي وعايز يبعد قلبها عني خاين خلي غدر بي وغدره في قلبي قتل، خاين خني وعايز يبعد قلبه عني واه آه, اه اه منك يا صديق، اه اه اه اه منك يا